Vestea bomb ce Iohannis i-a cerut demisia lui Dencil a făcut valuri în Israel, ce a titrat o celebră publicație. Claus Iohannis a făcut vâlvi peste hotare după ce i-a cerut public demisia Viorichi Dencil. Jerusalem posta anunat pe sute decizia preedintelui în cazul premierului, la scurt timp după ce Viorica de și Liviu Dragnea s-au întors din Israel, unde au discutat pe marginea mutrii ambasadei româniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Preedintele României Claus Iohannis i-a cerut primului ministru Viorica Dancila să demisioneze, vineri, după ce guvernul a aprobat un memorandum secret pentru a muta ambasadarii în Israel la Ierusalim, nu a consultat președintele. Doamna Dencil nu face fact poziției de prim-ministru a României sub liniere transformă transforma astfel guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea solicit public demisia doamnei Dencil din funcția de prim-ministru a României, a spus Iohannis într-o declaraie. Guvernul român a susținut mutarea ambasadei sale în Israel la Ierusalim, președintele, care are ultimul cuvânt în această problemă, susținând ce această măsură ar putea încălca legea internaională, a scris Ierusalim post pesite.